اگر آپ اپنی نقد کی پونجی کہیں رکھ کر بینک میں اور بارہ پرسینٹ یا دس پرسینٹ منافع سالانہ لے رہے ہیں جس میں نہ آپ کی کوئی محنت ہے کوئی دخل نہیں ہے یہ سود ہے حرام مطلق ہے اتنا بڑا حرام ہے جتنی کہ کوئی دوسری سے حرام نہیں شراب سے سینکڑوں گنا ہزار گنا زیادہ حرام زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام یہ میں نہیں کہہ رہا محمد ال اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ اربا جزن اس سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اے سروہا سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے رجل و امہو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ جنا کرے اب حساب کتاب جوڑ لیجیے ریشو پروپوشن بنا لیجیے